قال إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحك الروح والمرتعد من كلامي بيخاف من كلامي مش اللي بيعمل لي شيء بيخاف من كلامي لما نعرف كلام الرب ونشوف مستوى الرب وقدين إحنا مقصرين من خاف الناس اللي كل ما تجي تعبد الرب بتطلع فرحانه ومتعزيه ومتشجعه وقويه ومرتاحه ومبسوطه عم تعبد غلط كلام الرب مخيف ترتعد منه يبكد رب لما ينوجد ولما يحضر مش بس بننبسط ونتعزى ومنهيس ونفرح منخاف ومنقول له يا رب لست مستحق ان تدخل سقف بيتي. هو جاي كان بعد ما فات ابدا قبول وابدا رغبه بمساعده هذا القائد. هو شعر لا. عكس ما اوقات كثير بنشوف من ممارسات إجا الرب الكل مبسوط والكل فرحان والخطيه شو عم بيصير فيها؟ عم بتدوب؟ اخرج يا رب من سفينتي. رأى إشعيا أنه إنسان نجس الشفتين لما دخل إلى محضر الله